Lydkommentar er en flott funksjon i OneNote. Enten du skal snakke in en kommentar eller du skal synge en sang eller vad det ska være for noe, så har vi en innebygd lydinnspillingsfunksjon i OneNote og som lagres selvfølgelig da automatisk som alt annet i OneNote når du har spilt in. inn. For å det så klikker jeg et sted der vi vil sette inn lydfila. Så går du på Sett in så går vi bort på der det står «Spill inn lyd». Og vær klar over at akkurat i det øyeblikket du trykker på «Spill inn lyd», så starter lydopptaket. Ja, dette er ett eksempel på hvordan jeg spiller in lyd i OneNote. Legg merke til at hjelpelinjen «Spill inn», «Lyd og video», kom fram överst her i det jeg begynte å spille inn av seg selv. Vi ser att det går en klokke som viser hvor langt lydopptaket har gått så langt, og vi går og trykker på pause hvis vi vil ha en pause, og stopps med å trykke på nå når vi føler at vi er ferdig. Ønsker du å gjøre om innstillinger på valg av lyd eller video, så går du bort her til høyre. Så er det lurt å gi en unik lyd, sånn ikke bare hete lyd, så hvis man går bort på lydfila som kommer her borte, høyre klikker, og så kan man gå in og trykke på Gi nytt navn, og da kaller den denne for Magnus på den måten, så trykker jeg OK, og da har den lydfilen fått navnet Magnus. Nå kan jeg høre på hva jeg spilte inn. Det vil jeg enten, når han er merket, for å på Spill av här oppe på toppen, eller legge merke til det er en liten play-tast som går til venstre for ikonet. trycker jag på den, ja, det här är ett exempel på hur man ställer in din in i Onno, enigmaltypeface och där hörr vi ljuden. Vi ska välja en av mikrofon, så går jag här og här har jag möjligheter til att välja standardenheter eller andre mikrofoner som eventuellt er kopplade til min datamaskin.